чемпіонатах, і цей етап неможливо оминути. Я виграла три рази чемпіонат України. І один раз у 2021 году я виграла чемпіонат Європи. Боксерка каже, рік живе та тренується Хмельницькому в Хмельницькому спортивному ліцеї. Дві тренування в день. Много є дівчин, багато її дівчат, багато хлопчиків, з якими можна тренуватися, рости і підвищувати свій рівень боксера. Учасники представляють усі 24 області України, каже, президент Хмельницької обласної федерації боксу та віце-президент Федерації боксу України Андрій Чумаков.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 тренуються, тренуються, хоча по відношенню до той мирного часу, відповідно, що набагато психологічно важче, важче тренерам, важче дітям. Чемпіонат України в Хмельницькому триватиме до 10 квітня. Фінальні бої серед юніорів відбудуться 7 квітня, серед юніорів – 9-го. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.